Mit navn er Kasper. Jeg er 26 år, og bor her i Aalborg sammen med min kæreste, Sinnet. Jeg øh, spiller FIFA på Playstation, og det har jeg gjort, siden jeg var helt lille. Kasper, øh, du har valgt at sige ja til at være ambassadør øh, til e for alle. Hvordan kan det være, hvad, hvad giver det dig? Jeg synes, det lyder som et super fedt koncept. Vi får muligheden for at vise, at øh, alle kan være med til at øh, dyrke e-sport øh, på den ene eller den anden måde. Om du har et øh, handicap eller ej, og hjælpemidlerne er jo til for, at øh, hver enkelt kan øh, spille på øh, deres måde, og det vil jeg naturligvis gerne bakke op om. Tak, kom. Så tak. Vi ses den øh, 22. februar i øh, Vildbjerg. Jeg går i skarp træningslejr, så jeg håber, at du er klar til at få tæsk.